Запорізька гімназія номер 6 відновить роботу початкової ланки. Таке рішення ухвалили на засіданні постійної комісії з питань освіти Запорізької міської ради 5 квітня. В обговоренні взяли участь понад 100 батьків, учнів та майбутніх першокласників гімназії. Нагадаємо, згідно з освітньою реформою, Запорізька гімназія номер 6 мала діяти як академічний ліцей, без початкових класів. Натомість батьки вимагають залишити у закладі всі три навчальні ланки. Той заклад, який нам пропонують в якості заміни, він знаходиться 2,2 кілометри від Запорізької гімназії номер 6. Не здається, чи вам про те, що для початкової школи це далеко? Голова постійної депутатської комісії з питань освіти Інна Пенчук повідомила, що до Міністерства освіти України 4 квітня надіслала листа з проханням залишити у Запорізькій гімназії номер 6 всі три навчальні ланки. Відповідь отримала наступного дня. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання типу зміни типу закладу загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування типу і форму власності, приймає його засновник «Засновники». Давайте підемо на зустріч цим людям. На сьогоднішній день, з яким прийняттям рішень. будь-яка школа наразі звернеться і ми повинні будемо відкривати всі класи, всі лади. Остаточне рішення про відновлення у гімназії номер 6 початкової ланки планують затвердити на найближчому засіданні виконкому. За словами заступника запорізького міського голови Анатолія Васюка, через виїзд за кордон значної кількості дошкільнят наступного року у Запоріжжі бракуватиме щонайменше 91-х класів. Він запропонував створити в усіх районах міста робочі групи у складі педагогів, громадських діячів та депутатів міськради, які не є членами постійної комісії спитання освіти. Перевірятимуть у запорізьких ліцеях відповідність вимогам освітньої реформи. Рішення про створення робочих груп ухвалять депутати на сесії міськради. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя.